السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي وديل شقة غريبة متفرقة من شارع شباب مساحة ميتين متر أول حاجة هنخش بينها على يدنا الشمال ده الريسيبشن رسبشن تلت قطع كبير تفاصيل كلها كاملة والسعر هتلاقوها أسفل الفيديو الارضيه معموله بركه والشقه في الدور الرابع والعماره فيها اثنين اسانسير موقعها مميز ده مساحه الريسيبشن طراز جميل على الشارع بنخش جزء الغرف ده باب الشقه رجعنا طلعتنا الشمال هنا بنلاقي حمام ديوف وعندنا هنا المطبخ المطبخ مساحته حلو في الغاز والكهرباء في شباك هنا للمناولة ونطلع من المطبخ بنلاقي سليمتين مستويين بيدخلونا لطريقه التوزيع دي اول غرفه مسحتها حلو بعد كده دي الغرفه الثانيه جنبها بعد كده بنمشي الحمام اللي بيخدم الثلاث غرف ده مساحة الحمام وبعد كده بنطلع على الغرفة الرئيسية دي الغرفة الرئيسية طبعا فيها بلكونة ورا دي البلكونة والخلفيه ميزه طبعا ان العماره السنتر بتاعها مميز جدا وادي مساحه الغرفه اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك وشير قد ما عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس طبعا معانا الفترة دي في عروض مميزة جدا وان شاء الله كل جديد وحصري معانا بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته